مام سقر زي المانغا كلي منيش كده تولي اهدام ماما عن دا زمان برضو هابا على طول دماغه سبق امم بتسفوا كلامي انتوا مادة حفص عرقاتها بالشدة لا يسوى بقى بأسرى من كتر خبط قلب ولزق سيدي من سين بقى كله ملل حدش بينزل يدوري انا خلي الكل بأني سند اخوش لقى الدار اتحانى مع احترامي ما شافوش اجرامي بكره المعور هيخفوا خصومي مش فارقين يا لم تمرق وارقومي بضحك كلامي ميسوده كرومي طعمها سكر زي المانجا تلمني شكي السهرة كتبت الشدة لا يا سطى وشوم من كتر الخبط جابوا لزق بالأوتو يوم من غيره أنا الطولي سايد تراكاتنا حفظناها بس أنا على الباقي دايس في فولوهاتي كتير عشان بعمل اللي جايز أيوة ممكن أتأخر بس عالساحة فايز مفيش كورس مبحبش الإعادة تراكاتي يا سطى بتنزل سبيرس وقهوة سادة حاول أغير من نفسي أبعد عن الكآبة الإنتاج عندي متحلي سكر بالزيادة طعمه سكر زي المانجا كلمة نشكيلها تقولي اهدا مهما مع عدى ما برضه هبا هيد عطول دماغه سابها بتسفر كلامي انتو مادة فاست عركاتها مش شادة الغيس تا وشه ازرق من كتر خبطة جابوا عشنا جربنا محدش واقف قصادنا فرنا فتقدرنا وليجي عالسكة جرشنا تعلمنا فتخبطنا محدش حاس قرفنا رغم صغري سني بس احنا شوفنا واتمرنطنا نفسنا نعمل زين نفسنا في فلوس كتير ننسيلي على يا زميلي من اللي بيعلى ويطير ايوه نفسنا اهلي خلاص من اللي جوانا نشيل صحيلي الضمير احم حاجه يا زميلي انك تكون بيه طعمها مسكر زي المانجا كاننيش كده تقولي اهدا مع معدل زم برضو هبقى حدا عطول دمه وسابقه اه بتسفوا كلامي انتو ماده فسع رقيته بالشده لا يسطا وشو بقازره موجوده خبي جابو Tick saw, tick saw,